الفرح اليوم واضح واعتلاق <تصفيق> نعتلي وفي صرحها العالي يشيد ويا هلا بليل تهنانا يا هلا هاني يلي بالمراجل كامله درب طيبك ما يلف و لا والغلاء هل زاهية وفيها تعيد او لكن تزهل في صايف مسهلة هل زاهية فيك وتعيد يا خوات اطلت كنسبنا الحلاء عظبت ان شايلتنا القصيد والله دي مساعدة ما الساعة يمي فايز فالي قلبنا الملا حظها الفرحه هالقلب الفريد يا عسى درب السعد مبنك ملا كل عمره بالسعد لاجله يجي يا خواته مرحبا ويا مسهلا يوم فيه وجودكم عن يوم عيد امه خالد والدنيا كملا انت اللي صاحبة راي سديد يا سمير انت القصايد والقلب والله في السعادة والله في مسعده والله عمر